Під судом зібралися близько 50 поліцейських з п'яти підрозділів України, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. Вперше підтримати колег приїхав патрульний зі Львова Олександр Савицький. «Один з мешканців Львова під час перевірки закладу грального самостійно взяв пакетик з наркотичною речовиною, ковтнув її. Поліцейські занувачують, зрештою, медвяне вбивство. І ми таку позицію не поділяємо». На той час у суді переглядають відео з допитів очевидців. Це свідчення львівського патрульного Андрія Короля в Галицькому суді Львова, відзнято в 2019 році. Поліцейський разом з обвинуваченими перевіряв гральний заклад у 2018 році. Років, чого, Інший свідок у справі Владислав Дефан, який також перевіряв заклад, під час допиту, розповів, патрульні не розуміли, що саме поклав до рота затриманий чоловік. Сумтор, що ви Після перегляду відео суд провів дебати. Під час них адвокат обвинувачених Володимир Рубінський пояснив, чому подали клопотання про повторний перегляд свідчень очевидців. «Інші свідки, які допитувалися в рамках даного кримінального провадження, які були предметом сьогоднішнього перегляду здобутого доказу в суді першої інстанції, є леву частину показів, що стосується дій кожного з підзахисних, останні не повідомляли. Стані не зазначали про те, що до підзахисного застосовувалися сили. Матір загиблого львів'янина Наталія Клим каже, бачила відео з камер спостереження закладу. На них, за словами жінки, видно, як патрульні били її сина при затриманні. «Всі обвинувачені накинулися на нього як звірі. Чому як звірі? Тому що є такий людський закон – лежачого не б'ють. Наносили удари по тілу, навіть лежачому на підлозі, ще й в затяжках. Що моя дитина в такому положенні могла їм зробити. Їх ж було дев'ятеро. Жоден з них до лікарів щодо нанесення їм тілешних ушкоджень не звертався, але стверджує, що моя дитина чинила опір. Також під час дебатів дали слово обвинуваченим. Я звертаю вашу увагу на те, щоб я був поліцейський і жодного правопорушення не вчення. Я виключно в рамках закону і прошу виправити нас. Наступне засідання призначили на 18 лютого. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.